بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وانه في ام الكتاب لدي صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كَانَ أتنا أشد منهم بخشوم ومضام ثن الأولي. أَمْ بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج لها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون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 واجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الْقِصَارِ غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا فشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يَخَرُصُونَ أم آتيناهم كتابا من قبله فهم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 إِلَّا قَالَ مُتْرَكُوهَا إنا, إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ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 واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون ان الذي فطرني فانه سيهدين وجعلها كلمه باقيه في عقله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 بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة 44] <تصفيق> لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواب وسورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن يفيض له شيطانا فهو له قرين يَمُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَلَقُوا لَيَرَيْتَ بَيْنِهِ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقِ فَبِئْسَ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 من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر دع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عن العذاب إذا هم يموتون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 وقلقي عليه أسوركم من ذهب أو جاء معه الملائكة مغترين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسموا وانتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم فلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك من ولما جاء عيسى بالبينات قال قد بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدون تلف الْأَحْزَابُ من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلال لا إلا المتقين يا عبادنا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ودخلوا الجنة أنت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 56] لقد بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون تَبَارَكَ الَّذِي لَمْ يَمْلِكِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرجَعُونَ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ لفضيله الدكتور محمد